Så er der kun fem timer øh, til, at jeg får svar på, om jeg er kommet ind på mit drømmestudie. Jeg mm. glæder mig til at få gang i mit liv og starte på studiet. Jeg tror bare lige, at sådan, det sådan slog mig af sådan en ting, hvis jeg ikke kommer ind. Hvad fanden gør jeg så? Jeg tror bare, nu har jeg påtaget mig sådan en, en, en altså identitet med, at nu skal jeg... Nu er jeg sådan kommende dramaturgistuderende. Øh, nu skal jeg gå på universitetet øh, og være voksen og alt muligt. Øh. Jeg er kræftet med reelt en chance, for at jeg ikke kommer ind. Altså. Ja, jeg har ikke lyst til at snakke om det, jeg ved det ikke endnu. Det er egentlig bare sådan lidt, uh, lidt motivation til at vide. Og sådan lidt skræmme, sådan lidt en skræmmeeffekt måske mere. At uh, altså, jeg, jeg skal fandme tage mig sammen, hvis jeg skal, hvis jeg skal lære alt det her. Åh! Oh! Oh, jeg har faktisk uh, studeret molekylærbiologi et, uh, et helt år, to semestre. Men jeg uh, fandt ligesom sådan løbende ud af, at, at nej, nah, det, var, det var sgu ikke nok mig, jeg skulle uh, læse medicin. Åh, oh, fuck, det er tungt. Jeg glæder mig til at have mit eget. Oskar, skal du se nogle grimme vaser, jeg har købt? Ja. ja. Jeg ved ikke. Jeg, jeg skal lige finde ud af, hvad. Hvad er ja, min stil? Ja, hvad er min stil? Og så, fandt, så tænkte jeg, øh, orange, det kunne sgu godt være mig. Er det ens lejlighed, når man har skiftet adresse? Eller når man har sine ting derinde? Jeg føler stadig, at jeg stadig bor derhjemme, fordi jeg sover derhjemme og spiser derhjemme. hjemme. nej, nej. Hvor bliver det godt? Ej. Velkommen til Aarhus Universitet. Aarhus Universitet er glad for at tilbyde dig en studieplads i 2020 på bacheloruddannelsen i dramaturgi. Yes. Og oh, jeg er kommet ind. Jeg kan ind på mit drømmestudie. Ej, jeg er så glad. Jeg ved slet ikke hvad jeg skal. Nu skal jeg til at gå på universitet nu. Fuck it! Nu skal okay. jeg ja, sige, det jeg er Jeg ved ligesom godt, at vi har et hus, og det er meget øh, unormalt i forhold til vores aldersgruppe og vores livssituation. Og det skal ned ned ja, om et år, cirka. Ja, så det, det gør, at der ikke komme lidt flere hulter i loftet i andre steder. Det er, det er her, jeg bor og øh, tilbringer min tid. med at høre lidt musik og se lidt film. David Bowie, The Rise and Fall of Starter Starrters and Spiders from Mars. Det tror jeg det er en af mit første album, så det er af det, jeg har hørt mest, tror jeg. Det er sådan noget... Øh, I stedet for at fiske med stang, så svømmer man rundt ned i vandet, og så har man en harpun, som, øh, ja, som så skyder fiske med. Fordi at det skal lige være det ekstra mandemand. <laughs> Klokken den er... Hej otte. Og jeg er første skoledag i dag. Ja, jeg glæder mig. Godmorgen. Klokken den er kvart i syv. Og øhm, jeg skal til at starte her klokken otte på studiet, så det er min første dag. Så er den nu. One small step for man, but a giant leap for Sebastian, Norden, næsten. Jeg havde egentlig ikke planlagt at være nervøs. Overhovedet ikke. Men det er som om, at alle mine celler i kroppen, de er begået mytteri. Og nu er jeg nervøs. Jeg har gået god tid, for jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal hen. Og det håber jeg lidt at finde ud af, mens jeg, mens jeg er der. Så nu er det jo første skoledag, og jeg kan sådan se, at at folk begynder at komme nu, det så er sådan en lille lave kigerne. Ja, god morgen. Hvad er lav? Katrine. Sådan, velkommen Katrine. Tak skal jeg have. Så op i stolen. Det kommer bare sådan fuldstændig for én gang. Jeg hedder Katrine, og mit Barnabscrush, det er enten øh, Balder fra Jul ja. ja, Eller ham, der spillede Peter Pan i den der Levende-live-version. Ja. Ja, Disse lystige svindlere giver mig kvalme. Det er Vil du læse din, Katrine? Ja. det, der er skrevet. Det var det. Nu slutter efteråret med rosiner. Selvfølgelig handler det universitetet også om, at man bliver altså, kastet ud i noget, hvor man måske altså, er lidt på dybt vand. Men man lærer jo heller ikke rigtig noget, hvis man bliver ved med at være i sin comfort zone. Hvor at man måske er på lidt usikker grund, men, men det er sgu det, man lærer af. Så er vi så i Botanisk Have, og øhm, sammen med min klasse vi har haft en undervisning, hvor vi har været sammen med ja, tutorerne, og de har vist rundt på at forklare os, hvad det vil sige at gå på universitetet. Jeg var lidt nervøs i starten, og det er man jo. Og under at det, det er også. Det er sindssygt skræmmende, for det, det er jo slet ikke som gymnasiet. Men det går. Det, det går sgu. Det gør det. Vi får en masse at vide om at det er sindssygt vigtigt at bare fokusere på det sociale nu, fordi at kan det faglige skal nok komme lige nu, så skal vi bare hygge os, og lige nu skal vi få nogle sociale bånd, der gør at, at vi har nogle connections, så det bliver meget nemmere at studere. Jeg glæder mig så meget til de næste tre år muligvis fem, ingen ved det, <laughs> men jeg glæder mig sindssygt.